هلا يا مرحبا في حلة العتبان ترحب المطر لا اللي هماله هلا بالليل فو في حفل نظيفان هلا والكيف الاشقر درت دلاله هلا بك لاخ دار العز واهل الشان يا رجال جودي والنوم عز و بطالا يا رجال جودي والنوم عز و بطالا هلا يا مرحبا بحلة العتبان ترحبا المستوديو شموع الأفراح بل الزيادي نحبك القيفان هاجوس الشعل تتسابق جاله يا خالد بارك الله فيك يا حلال جمعت بعرسك قال الطيب ورجاله يا خالد مثلك الطيب النبع عنوان علي بسازي من عمه ومن خاله علي بسازي من عمه ومن خاله يا خالد وانت حصان زين الاحصان لك بالن اليمني ساقي ما ناداك محزن يقول يا زاد الحمل يقول حنالي، يا زاد الحمل يقول حنالي، وأبوك الصيرم مصلح طويل المان، جم لابت لو يا قاف الحالي، ومصلح سيرته سارت بها العربان، ابن بلجي يشوش الراس بأفعالي، ابن بلجي يشوش الراس بأفعالي يا عبد العزيز من الفخر رويان، يا فارس جميع المدن استوديو شموع الافراح وصيتهم <تصفيق> بين العرب برهان، على النعتبه الهي للطاله، على النعتبه الهي للطاله زيادي والزيادي عزوة الشجعان ورد عودهم طيب النعت عرشه رجال وصيتهم رنان تاتي عتيبه من به اسلاله هلا يا فلان نحب استوديو شموع الافراح يا خالد بارك الله فيك يا حلان جمعت عرسك للطيب ورجالك يا خالد مثلك الطيب طيب عنوان عنيب الساسي من عمه ومن خاله عنيب الساسي من عمه ومن خاله يا خالد وانته حصان انزلي الحصان لك من اليمن ينساقف ما دعمك محزن يقول حنالي يا زاد الحمل يقول حنالي، وبوك الصيرمي مصلح طويل المان، جم لابت لو يا قافل حالي، ومصلح سيرتك صارت بها العربان، ابن بلجي يشوش الراس بافعالي، ابن بلجي يشوش الراس بافعالي ابن بلجي يشوش يا بافعالي العزيز من الفخر الرويان ده فارس جميع المدعي زالة وربع قصيتهم بين العرب برهان على النعتى بها على النعتى بها الهيلة الابطالة عشان رجال مصيتهم رنان لا تعتيباه نعمن باهسلا